Жителька Харківщини Наталія Тітаренко з вісьмома прийомними дітьми приїхала до Тернополя у лютому. Каже, через російські обстріли залишатися там небезпечно. Остання крапля була тому, що на нашу вулицю прям прилетіло там за 50 метрів. Діти всі дуже злякалися і прийняли таке рішення, що будемо виїжджати з усіма дітьми, ми приїхали сюди. Найшли оце житло. Житлом, звісно, було вашкувати, в якому плані, що ніхто не хотів, якби багато дітей, ну, насторожувало це всіх. Наталія створювала будинок сімейного типу разом з чоловіком у 2012 році. До того жінка працювала вихователькою у дитячому садку. Було жалко діток, які опиналися в таких труднощах. Ми з чоловіком, він у мене Чорноболець, і ми так вирішили з ним, спочатку в нас було четверо діток, допомогти, як би сказати, прикрасити їхні життєві умови 2 серпня. У нас створився це прийомня сім'я, а п'ятого чоловік загинув, ну, помер серцевий, такий приступ був. Я була в роздумнях, чи я зможу сама, чи ні. Робітники служби мені казали, це ваше право, хочете, залишайте, хочете, розформируємо все. Ну, мені діти допомогли пережити це все, як би, горе. Рідне село Наталії Великий Бурлук. Росіяни окупували у перші дні повномасштабного вторгнення. Ми проснулися від того, що вже почали бомбити, це було 24 лютого о 5 годин ранку, і вже о 9 годин ранку вже пішли танки. Це, ну, це було страшно. На другий день пішли машини. Із, з усіми солдатами, чи як би сказати, вони під'їжджали до кожного двору, встановлювалася машина і отак автоматами на кожний двір наводили. Ми сиділи з дітьми отакочки у хаті і боялися. Ми ж не, не знали, що в них там на, як, на умі, як вони себе поведуть. І з того часу ми стали в окупації. У серпні українська армія звільнила село. Захисників зустрічали з квітами, каже Наталія. Діти всі позалазили на танки і фотографувалися з воїнами нашими. Всі кричали, всі аплодували, всі обнімалися ми. Ну, це дійсно було... Ну, щастя, в погрібів мет несли, і з магазину купували. Ну, вони все казали, не нада, не потрібно. у Нас все є. Ну нам хотілося щось приємне. Той ми так і були задоволені. Наталія розповідає, у Тернополі для них благодійники орендували житло. Тут відсвяткували день народження шестирічної Софії та вісімнадцятирічного Дмитра. Там у нас дома своє подвір'ї, своя ну хата, будинок свій і кухня там у нас. Ничего. И тварины гулять, гуляют, ходят, у парк тут-точка. Гима mm, у нас трюки уже делает на тому, на самокате. Да, Гима снимает видео. Сережа, что Сережа ходит? Хочу пойти на футбольное. И пішов. спокойно тут. Набагато. проще. Наталія каже, після перемоги діти хочуть повернутися на Харківщину. Людмила Путькалець, Андрій Прокопів, Суспільне, Новини, Тернопіль.